Київське виробництво квіткових горщиків згоріло під час російських обстрілів. Його власниця Юлія Логовська розповіла, що планує робити далі. 68-річний тернополянин Павло Коваль після роботи грає на баяні, щоб допомогти військовим. Схему вишиванки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного створила тернополянка Вікторія Кривоніс. Такий вигляд тепер має приміщення підприємства з виробництва квіткових горщиків у Тернополі. Його власниця Юлія Луговська розповідає, 13 травня ввечері отримала сповіщення від системи охорони підприємства. Дочекалась закінчення повітряної тривоги та приїхала на це місце. Каже, тоді тут усе горіло. я я дуже дякую працівникам ТСНС. Вони реально молодці, вони для мене герої, вони працювали і працювали до ранку. Це підприємство працювало 6 років. Скільки в нього вклали коштів за цей час, жінка підрахувати не може. Це багато років. Багато роботи, багато сил, багато мрій і життя сюди було вкладено. Жінка показує фотоприміщення до руйнування. Це вигляд так, як було. Тобто ця велика. Машина була тут. А зараз самі бачите, що лишилось. Тут працювала і Алла Слабенко. Жінка каже, дізналася, що сталося із підприємством від Юлії. Це наша продукція. Власне, саме цей горчик усі у нас над віконечком, тому він залишився. Я дуже болісно це сприйняла, оскільки це була моя ну, є, улюблена робота. Це було для мене дуже якось таким, я навіть до сих пір я дивлюся, я бачу це все і я не можу усвідомити, що це дійсно воно, що це наше, і його вже немає. Юлія Логовська показує свій кабінет. Каже, згоріли всі документи та обладнання. У тому будівлі була шафа з документами, навіть основи не залишилося, тобто всі документи згоріли, от як комп'ютер, що там від нього залишилося, не знаю, от принтер. Це приміщення площею 250 квадратних метрів Юлія орендувала. Тут працювали троє людей. Тепер, розповідає, жінка співпрацює з правоохоронцями та місцевою владою, аби підрахувати збитки. Бізнес планує відновити. Її підтримує й Алла. Каже, іншої роботи не шукатиме. Я буду залишатися з Юлею. Ми, ми відновимося. Діана Качуровська, Андрій Бодак. Суспільне новини. Тернопіль.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 Павло Коваль каже, буде грати на вулицях і збирати кошти для ЗСУ до перемоги. На запитання, чи не втомився, відповідає. Вдома сяду грати, я себе ялим почуваю, а на свіжому повітрі я б грав навіть 6-7 годин істи не хотів. Буду грати, доки буду проживати. Знаєте. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.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 Скільки століття майже. Я хочу, щоб від імені Залужного, щоб вони тросилися тисячоліття. Лілія Лобру, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.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 і вирішили, що повинен зафіксувати це на фото. Не тільки катинь. Під такою назвою в Українському домі «Перемога» відкрили виставку Кшиштофа Хейке. На світлинах зображені воєнні злочини радянської влади проти поляків та російської армії проти українського народу. Вразило те, наскільки багато, це про Харківський цвинтар, там було наскільки багато поховань польських. Мені, наприклад, сподобалася картина з черепом від слідами від куль. От, все ж таки, я думаю, що Україна не має мовчати, має це побачити, От, що насправді відбувається і як це відбувається. Мене всі картини вражають, бо це нема чим. Тішитися і сказати, що дуже гарно, це страшні цвинтери і в лісі, і ну, де попало, бачу, поховані наші люди. А це просто жах, жах, це просто я не можу дивитися на таке. Мені дуже-дуже обідно дуже за те, що наша Україна, я не знаю, за що таке заслужила. У Тернополі виставку не тільки Катиню організувало Генеральне консульство Республіки Польща разом із міською радою. Вперше її показали в Луцьку, розповідає Генеральний консул Республіки Польща Славомір Місяк. Це наш спільний бік. Ну, зараз у нас жахливий час, жахливий, дуже жахливий час війни. Багато цивільних жертв, багато е, військових, які е, кожного дня загибають, е, щоб е, оборонити свою, свою родину. Є аналогія між е, е, судьбою Польщі, Польщі з Другої світової війни і Україну зараз. Так як ми потерпіли від е, тоді Радянського Союзу, так зараз Україна терпіть від. Rosji, można powiedzieć, tak? Zaraz to nazywa się. No, metody, mentalitet wroga nie zmieniają się, jak widzimy. Metody takie same. I, myślę, warto pokazać, że šo... nie my od niej, nie wy od niej. Також презентували українсько-польський архівний проєкт «Мамо, я не хочу війни». Стенди з цією експозицією розмістили біля входу до українського дому. Це малюнки польських дітей 1939-1945 років та українських 2022-го. За словами Генерального консула Республіки Польща Словоміра Місяка, обидві виставки триватимуть два тижні, а потім їх представлять у Рівному. Ганна Кісіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах. Документальний авторський проєкт Мирослави Барчук У Європі не було масштабнішої війни з 45-го року. От вся ця історія з Росією це історія геноцидів різних мастей. Російський світ це світ садомазохістичний, де є тільки одна модель спілкування це спілкування насильства. Російський фашизм цілком легітимно може називатися російським фашизмом. Це остання війна, це до бою з звірством стає зараз. Це війна, яка закриває вже кештальт. Остання війна. Дивіться на місцевих телеканалах Суспільного.